سالت شلفين واشتد عهدك زين يا جداد لقايدها خلنا فيسع بالله نتجند والما يادين بالابطال نلفتها ما تخلف رجال منا ولا تردد القبايل معاك تعلم توافدها صف متماسك الفنيان دايما مش عم سوى فاعات لنا ما اقصد في ما لا سوى لنا ما اقصد في الهدى ما ظل ناشد <متصفيق> لنا <متصفيق> يا حفيد الراس المشالفين واشد عهد قزيد يا جداد يا المعاد تعلمت وافده صف متماسكه الف ليان وموحد فيفض على مها والله شاهده لو محمد قبا ينجوت ماخوضه البد من دمم شامخه خادم الظل بنوك و بن ارتد بعهد الله نعاهد لا سوى فاعات لنا مقصد اقصد في الهدى ما ظل شد لا سوى